Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Євангелія від Марка. В той час Йосиф Зараметеї, поважний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув і сміливо війшов до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер. Довідавшись від сотника, що так, він видав Йосифові тіло. Тоді Йосип купив полотно, зняв його, обгорнув полотно і поклав у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу до гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивилися, де його поклали. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити Ісуса. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, «Хто нам відкотить камінь від входу до гробу?» Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був би дуже великий, увійшовши до гробу, Побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і злякалися. Він до них промовив. Не бійтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес. Його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Та вийдіть, скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галілеї. Там його побачите, як він сам сказав вам. І вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Ця неділя у церкві є присвячена особам, які були першими адресатами або першими благовісниками Воскресіння Христового. Минулої неділі – ми пройшли духовний шлях разом із Томою, в цю неділю ми разом з жінками-мироносицями неначе ще раз хочемо собі пригадати про ті події, які, якими, які стали початком нашого спасіння і нашого духовного відродження, нашої Пасхи, нашого переходу із Господом. Ми бачимо сьогодні в розповіді знову про Нікодима, той, про якого ми чули цього тижня, як приходив до Ісуса розмовляти вночі і слухати Його Слово. Ми чуємо про Його дружню послугу, яку чинить для учителя із Назарету. Випрошує тіло, знімає з Христа, обвиває плащаницею, вкладає до гробу. Ми чуємо сьогодні також про тих жінок, які товаришують, у цій, цій всій похоронній процесії. Від зняття до гробу, від зняття з Христа до вкладення до гробу, а потім повернення після свята, після суботи, яка була також і Пасхою, повернення до гробу, щоб виконати всі, всю ритуальну, обрядову традицію вибраного народу – помазати тіло пахучими, пахучим миром. В, цій, в цьому своєму паломництві турбуються тільки про одне про, – не про сторожу, але про камінь, яким є закритий гріб. Хто відкотить цей камінь? Інший момент важливий – це є благовіствування ангела. Кожної неділі, на кожній літургії, слухаючи Слово Боже, ми неначе чуємо благовіствування ангела, який продовжує пригадувати нам слова Ісуса. І першими словами, якими звертається ангел до, до жінок, яких огортає страх. Ми чуємо сьогодні так часто в Євангелії про страх, про боязнь. Страх навіть який не дає відваги говорити і розповідати про те, що ти досвідчив, про те, що бачив. Не бійтеся. Ви шукаєте Ісуса. Розп'ятого його тут немає, він воскрес. Але ще інше слово ангела важливе, яке пригадує весь сенс Євангелія від Марка. Ісус розпочинає проповідувати в Галілеї, і Ісус неначе в Галілеї чекає вже на своїх учнів, бо там ті, хто прийняли Його Слово, вони вже живуть. Ми чули цього тижня, як Слово Ісуса дає життя. І ті, хто прийняли Слово, слово Ісуса – вони вже живуть, уже досвідчують Його Воскреслого, і Він Воскреслий уже є між ними. Господи Ісусе, дай нам слухати Твоє Слово і бути свідомими через віру, що ми вже разом з Тобою Воскресли. Дай нам торкнутися Твого животворящого Слова, щоб перебороти страх. Страх свідчити про Тебе, страх говорити про Тебе. Страх приязні із Тобою, страх із наше, за наше завтра. Допоможи нам, Ісусе, пам'ятати, що Ти нас завжди чекаєш і випереджуєш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.